У Пасічній, де хміль вирощують понад 100 років, зазвичай завершують хмелеві жнива в 20-х числах вересня. Та не в цьому році, розповідає робітниця Галина Федорчук, яка працює у хмелевій бригаді 20 років. Цей рік, по-моєму, найтяжкіший з дощами. Нам дуже погано, що дощі. Третина хмелів у господарстві пасічної Старосинявської громади залишається на плантаціях. Через дощі й болото, техніка не може заїхати в поле, розповідає робітник Іван Проказюк. Щось плантацій ще залишилось. Гектарів 12 є, а море 1, десь ще гектарів є. А куди техніці заїхати вдається, хміль збирають та сушать. Мало того, що трактори не виїжджають, і тут а в нас хміль вологу тягне, то теж погано, дуже довго сушимо його. Із її слів, цього року хміль сушать вдвічі довше, ніж зазвичай. Для цього дизельний котел замінили на ощадніший, твердопаливний, де спалюють палети соняшникових відходів, розповідає директор Віталій Таїнчук. Справимося. Зрозуміло, що йдуть затрати, енергозатрати більші, і солярки більше спалюється, і на сушку. Палива йде більше, але нічого не зробимо. Є контракти, по яких мусимо виконувати свої зобов'язання. Із його слів, обсяги виробництва хмель в господарстві Пасічної цього року не скоротили. Як вирощували ми 30 гектарів, так і ми вирощуємо 30 гектарів. І продуктивність хмель практично така ж сама залишилася. Директор каже, не втратили постійних клієнтів, бо кількість підприємств України, які вирощують хміль, із 60 у в 2020 році, в 2022-му скоротилася до чотирьох. Одне з них – у Пасічний. У нас покупці залишаються стабільними. Проте ж ну, тим всі, які працюють на чистому Хмелеві. Вони в нас закупляють хороший ароматичний сорт заграва, чеський сорт хмелью. Хміль чеського сорту заграва, розповідає агроном, містить понад 5 кілограмів альфа кислоти на центнер шишок. Це високі показники, бо такий хміль додає пиву гірчинку специфічний аромат, стійку піну та діє як природний консервант. І всі ці якості хмелеві шишки втрачають, коли збирати їх пізніше визначених технологіями строків, розповідає хмелевод. Великі втрати процентів можна сказати, так, 15. Спустимо до п'яти. Рослина вона треба її вбирати, коли сонячна погода – більш-менш. А так вона трошки своє качество втіряє, бо хміль – це ніжна культура. За його словами, урожайність хмелю цього року в середньому до 20 центнерів з гектара. Світлана Поробок, Олександр Грішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.